Чоловіки у військовій формі, жінки у вечірніх сукнях. Так одягнені учасники Балу Героїв укради мене у війни. Запросили на захід 100 пар, розповідає його співорганізаторка Олена Ярошенко. Збройні сили, Нацгвардія, ВСП, поліція, наші військові ветерани, які служили в усіх підрозділах по всій лінії фронту, Тобто, ми запрошували усіх. Подружжя Андрій та Людмила Ніколенки приїхали з Маріуполя на Бал Героїв. Людмила родом з Хмельницького, Андрій – ветеран АТО. Розповідає, на Сході служив від початку збройної агресії Росії. З самого першого дня зі своїм сонечком Людочкою ми застали ці події в, прикордонному, в Донецькому прикордонному загоні і з тих пір в АТО постійно. 15 моделей показують весільні сукні, які, за словами Олени Ярошенко, наречені військових безкоштовно зможуть орендувати. Жінки, які їх демонструють – непрофесійні моделі, серед них теж військові. На один день вирвати їх з того пекла і повернути наших дівчат до мирного життя, бо за ці вісім років майже ніхто з них не одягав підбори, їх сукні висіли у шкафах. Срібний колон у вигляді тризуба вручили ветеранці десантно-штурмових військ Катерині Луцик. На заході жінка разом із чоловіком теж військовим. Катерина була медиком на передовій. Місто щастя, промзона, Місте Авдіївка, Новгородське, Світлодарська Дуга. І коли ти приїздиш звідти, дуже різка така зміна. Після стількох років бойових дій, Но мені особисто було дуже важко. Організували захід за гроші благодійників, розповів співорганізатор Олександр Попов. В кінці вечора бал. Танцюють пари, які бажають. Україне. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.